<laughs> Prajte kad krene baš met samo guzete napred pravo napred ovaj kraj stav. Načije odavde ovaj kraj Znači, nemojte da idete ovako. Odda je to suviše velika putanja. Da. Znači, ovo je ovo, pa dolo. Znači, gledajte, odavde je ovo, pa dolo. Ajde, gledajte, da iskoračite. I u ovoj poziciji da vam štap ide dolo. Znači, ka kako krene kraj štapa, tako u isto vreme kreće i vaša noga sve ide napred. Znači ovako i ovako. Znači gledaš jedno, odavde noga i dole. Znači, kad sam dole, ja stojim ovako sa ove strane, a kad sam ovde, stojim ovako sa ove strane. Provajte. Eto, vi ovako hoćete sa savijeni gleđima e, da bacite partnera. To je problem čak i kada je partner renovači. Ja sam njega izveo zato što je najlači od svih nas. Pogledajte, kada uradimo ovo i dođemo do ove pozicije, ako ja pokušam ovo ovako da uraditi, mogu samo da povredim leđa. A, to znači da u ovoj poziciji vi morate da čučnete, mora da čučnete. I u momentu kad zakračite, vi ste sa kolenima dole. Sada, ovo ide dole, kolena idu gore. Dok ovo ide dole, kolena idu gore, a vaši pukovi se opreću i a, sve vuku na vašu liniju. Znači, u ovoj poziciji treba da uradite ovo. ovo dole, kolena gore, u isto vreme. Znači, dok ovo ide, dok ovo ide, a, dok ovo ide vi ste u isto vreme, što vrh sa njegovom nogom ode na e, vašu liniju. Nedeš, da? Tako da u ovoj poziciji sa zakačen to izgleda ovako. Taj, a slušaj evo malo Od da pogledate gde idete. Ne možete da gledate tamo, a da počete se okrenete ovam. Znači, ovo je pop. Znači, na ovu stranu, tamo. E, možete da uradite i ovam, ali morate da okrenete O, A, domaće, je sada brže da vebište povređeni partnera, znači Ako uradite ovako i uradite kako ritmovo kojim treba, znači partner dobije mali kako bi rekao udarac po i onda kad dignete ne možete nogu između ostalo. Ajde da se to ne bi desilo. Partner se čuva tako što prokliza. Zauzmete partner proklizero. No? Da je se čuva da ne bi dobio udarac po nozi i da vidite, a ja? De de -e. <laughs> da! Da! Dar nu e față-față ca toată forcé e vloasă pojedna kraj kształt No, pa pa pa pa pa